Jatka verkkosivujesi tekemistä mallin ja alla olevien ohjeiden mukaisesti. Tehtävässä lisätään verkkosivulle kaksi kuvaa. Tallenna kuvat samaan kansion etusivu.html-tiedoston kanssa. Lisää etusivuhtml tiedostoon kaksi kuvaa IMG-elementillä. Kirjoita kuvan osoite vaihtoehtoinen teksti sekä kuvan otsikko. Tallenna ja päivitä selain. Luo koulutus Työkokemus ja harrastustiedostot liittämällä valmis pohja tekstieditoriin. Katso tarvittaessa video HTML-projektitehtävä 1.